Кам'яна могила, Старий Олександрівський, Радянське промисливе Запоріжжя, Ріка Дніпро та Азовське море. Такі краєвиди українських художників можна нині побачити на полотнах у Запорізькому краєзнавчому музеї. Музейна колекція живопису, графіки та скульптури створювалася понад 75 років і налічує понад 530 експонатів, каже директор закладу Юрій Спіцин. Перші роботи. Автор, на жаль, не встановлений. Це акварелі 20-30 років. Років, на котрих зображений Олександрівськ 20-х років. Це така цікава робота, ми можемо її побачити на початку експозиції. Серед робіт відоме місце посідає робота зі світовим ім'ям художника Глушенка. Серед відомих художників, які тут не пей пиво, художник Редін – це дійсно імениті художники. Цікава історія вся, і соцреалізм, і природа. і кажучи, я думаю, що ця галерея буде користуватися попутом не лише у Запорожчі, а й у гості Відвідочку Ольгу Боровик за цікавий пейзажний живопис. «Пейзажі Хортиця. Там мені сподобався червоний захід. Тобто я б сказала, як сьогодення. І те, що було раніше, майже нічого не змінилося». Загалом на виставці вперше представлені 33 картини з власної колекції обласного краєзнавчого музею. Ольга Ванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному.